Păina lui Dragnea. Acceleraie lipit de podea pentru codurile penale i abuzul în serviciu. Vezi calendarul adoptrii. Patele vine cu un cadou pentru Dragnea and Co. Atacate în codat la CCR, legile justiției sunt la un pas se ajung pe masa președintelui Claus Iohannis spre promulgare. În paralel, liderii cu aliei PSD Alde au fixat pentru lor din Comisia parlamentară special un calendar foarte strâns pentru modificarea codului penal al celui de procedură penal, la pachet cu redefinirea abuzului în serviciu. Totul trebuie adoptat și trecut prin Parlamentul ce până la finele sesiunii parlamentare de primvar. De altfel, modificarea codurilor penale intră în dezbaterea parlamentului, imediat după de Trebuie să le modific, din cel puțin din trei motive. Două directive europene, Directiva 42 pe 2014, Directiva 343 pe 2016, care trebuie să fie transpuse în legislație până în aprilie sub liniere sigur nu o să ajungem până atunci după aceea avem un risc de infringement. Al doilea motiv. Deciziile curcii constituționale, care, ne place sau nu ne place, sunt obligatorii, sublinierei deciziile CEDO. Sunt cele trei motive principale pentru care codurile penale trebuie modificate. Acestea sunt explicațiile. Sunt simple sublinierei, calendarul este până la sfârșit tuturor acestei sesiuni parlamentare, spune Liviu Dragnea, după Congresul Extraordinar al PSD. La finele anului trecut, în cadrul Comisiei Parlamentare Speciale, se stabilise ce această comisie va elabora trei proiecte legislative prin care să se, se modifice codul penal, codul de procedură penal și codul de procedură civil. Totul pornind de la mult invocatele nevoi de transpunerea directivei europene privind prezumia de nevinovie, dar și de armonizare cu deciziile de neconstituionalitate date de Curtea Constituțional, baza legal de altfel pentru crearea acestei comisii de la bun început. potrivit unor surse din cadrul coalției majoritare, atât pentru codurile penale, cât și pentru redefinirea abuzului în serviciu prin impunerea unui prag, dragnea ar fi fixat un calendar de doar 3 săptămâni pe pentru adoptarea lor în comisiei prin cele două camere ale parlamentului. Liderii majoritii au avut ceva din modul în care s-a derulat modificarea ei, adoptarea legilor justiției. La începutul lui mai ar trebui să le avem deja adoptate. Avem timp să facem eventualele modificări până la finele acestei sesiuni. Dacă se ajunge la curte, avem decizii de admitere pariale pe eventualele sesizări ale opoziei. Acum s-a întâmplat cu cele trei legi ale justiției. ne-au explicat sursele citate. În prezent, PSD-ul de au finalizat în regim de urgen modificările la legile justiției, după sesizarea CCR. Noile modificări au intrat deja în controlul de constituționalitate, după ce PNL-ii au depus, pentru a doua oară, contesta la CGR. În cazul noului pachet de legi care privesc codurile penale, liderii cu aliei se așteaptă ca cele mai multe dificultăți să le întâmpine cu redefinirea abuzului în serviciu, impunerea unui prag de la care acesta va fi considerat infracțiune. Până în momentul de față, a fost prevederea care care a provocat cele mai mari controverse i reachii publice foarte dure, inclusiv ample proteste de strad. Deocamdată, singura propunere clar de amendare a fost cea pentru codul de procedură penal. Făcut de Ministrul Justiției, prin care sintagma suspiciuni rezonabile să fie înlocuit peste tot în lege, cu probe sau indicii temeinice. Singur prevedere care are consensul puterii al opoziei din comisie se refer la o propunere UDMR, conform cererii autoritățile publice nu se pot referi la suspectice la persoane condamnate definitive. În paralel, la acea vreme, PSD-i alde au renunțat la propunerea lor inițială de interzicere a tuturor comunicrilor publice, precum i furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autoritii publice sau orice alte persoane fizice, aflate în cursul procesului penal. În prezent Există o serie de propuneri care privesc abuzul în serviciu. Deputatul PSD, Cetelin Redulescu propune dezincriminarea acestor infracțiuni în oare nu natânt la zecile de amendamente, depuse la finele anului trecut, pe care pretinde ce le-a elaborat împreună cu unii și profesori de drept. El este cel care propune ca persoanele condamnate la închisoare până la 3 ani, pentru alte fapte decât cele cu violență. cei care au boli incurabile și cei peste 60 de ani se fac închisoare la domiciliu. Un alt proiect semnat de 40 de parlamentari PSD, printre care lor eximi pe cetelin redules cu virgulă prevede scoaterea parlamentarilor ialeilor locali de subincident ca prevederilor codului penal, în cazul abuzului în serviciu, conflictului de interes sau lor demnit. este un spui improbabil ca aceste propuneri legislative să fie asumate de conducerea actuală în majoritii parlamentare. Ca în cazul legilor justiției, mai degrabă aceste iniative servesc pe post de și de crearea unei imagini pentru actuala putere, de tablă moderat prin repudierea lor. Timp, unele idei vor fi preluate și transformate, iar propunerile care vor fi adoptate tot vor aduce atingere sistemului și procedurilor folosite în justiție. Cât vreme vor fi girate prin votul judecătorilor curii constituționale?